أول خطوة بندخل لموقع كوم بنختار اللغة وبنختار العملة اللي إحنا عايزين نتحاسب بيها، براحتي جداً الكوبون اللي أنا أقول بيشتغل على أي دولة على مستوى العالم سواء دولة عربية أو دولة أجنبية كمان. بنخش نشوف العروض الموجودة على الموقع، هنا بيقول لي في عروض بقيمة 30% في المية، ده أقصى عرض موجود. هقول لكم ناخد خصم إضافي نختار كل اللي يعجبنا وليكن ده هنجيب المقاس اللي إحنا عايزينه إحنا بس بنعمل تيست وطبعا فيه مقاسات وفيه ألوان رائعة جدا جدا فولو آت للباسكت تعالوا نشوف حاجة تاني وليكن نشوف الحاجات الأعلى.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 باربعه او بثلاثه وثلاثين ونص دولار ودي قبل الخصم كانت ب 292 فستان الجميل ده في بعد الخصم عمل 153 او 154 دولار بالظبط تمام مصاريف الشحن مجانا للاردن او للسعوديه او للامارات او لاي دوله عربيه اخرى احنا دلوقتي هناخد خصم اضافي عن الخصم اللي هو من الدهوري ده يعني مية التوتل 187 دولار تعالوا كده في المكان المخصص للكود او الكوبون هقول له اي هاف انا كوبون انا معايا كوبون هنا هدخلو الكود ده اي ار دي تسعة ستة اي ار دي تسعة ستة اي ار دي ستة وتسعين ده الكود بتاعنا واقوله يوز كوبون اتفرجوا معنا خصم لي خصم اضافي على الخصم الموجود فاشلي ما يقارب من التسعتاشر دولار وايضا مصاريف الشحن هي فري في انا هدفعهم مية تمانية وستين دولار بالظبط